Harem edo Kim Nanjun BTS taldeko liderra Espainiara etorri da horretan eta horrek eragindako identidade krisi edo identidade ausnarketa bikoitzari buruz hitz egin nahi dut bideo hontan. Barkatu baino Espainiara etorri esan dezu zeintzeazu eta ta zein dezu aiorakin. Piskat clickbait izan daiteke izan daiteke baina bueno justu horri buruz hitz egin dut bideo hontan. Hau ez ta izango zehazki BTS buruzko bideo bat gehiago izango da zerbait pertsonala. Baina, bueno, nola, BTS-en unibertsora gerturatu izanak eragindizkidan hausunarketa guzti hauet, baka nalontan sartzea erabakidet. Baina esandakoa ez da zehazti, BTS-i buruz, gehiago da, neri buruz. Alare, entzutera geratu nahi bali badezue, ongiet horri. Baina, bueno, kontua da, Kim Nanjul, BTS-taldeko liderra, Barcelona, Madriden, Toledon eta Bilbon egondala familiakin oporretan. Lehenengo milanera juntzan moda desfile bat ikustea, marka bat bidatuta, baina hoi eta gero ez berani buruzko informazio gehiago. Ez denekin nuntzeon, e, suposatzean ez zala ego koreara bueltatu, zen normalen koreara bueltatzen dianen, egotendia dira aireportuko irudia, ba, medioek asko jarraitzen dituztelako, baino etzegonalakorik. Orduan milangoa eta gero etzegon berari buruzko informazio geio. Ez denekin nuntzeon. Orduan handikegun egun batzutara Namjoonek berak aireportu bateko argazki bat jarri bere Instagramen. Eta jendeak ulertu zuen baia Koreara bueltatu zala eta horren ondorioz komentarioak hasi zian, ez ba jendeak hasi izan esaten, "Bartzelonanan ikusi zutela, Madriden ikusi zutela, Toledoan ikusi zutela eta hola zabalduzan lehenengo informazio hori." Alarein horrek ezun Bilbori buruz. Orduan Astelenen Namjonek berak bere Instagramen oporraldiko argazki publikatu zitunen, ba, derrepente Bilbo ikustea kristal sorpresa izan zen. Hau izango litzateke laburtuta testu ingurua eta hasieran esan duten bezala, bideo honen asmoa da gertakizun hauen arira sortutako identitate krisi bikoitzari guru zitze egitea. Aber identitate krisi deitu diet nolabait izendatu beharnitsulako baino estezirara benetako krisiak. Eta bideo honen asmoa ez da ez da ere hausnarketa, e, sakon eta landuak botatzea, baizik eta gehiago, begun houetan zehar sentitu ditudan gauzei pentsamendu forma ematen astea. Bale, ba, hau esanda eta argi utzita zebi krisi hiri buruz ari naiz. <tusurra> Minimoki ezagutzen nauzutenok, badak izute hau, baina baten bat baldin badago ez zertaz ezagutze ez nauena, e, jakin, ni Euskal Herritarra konsideratze nahizela, nahiz eta nire denean Espainiarra naizela agertzen den, ba, e, imposatutako edo derrigortutako naziotasun edo identidade bat bezala sentitzen dut, ez dut nire propioa bezala sentitzen. Bai, ordun, hau esan da, lehenengo krisia hemen Espainian krisia bezala izendatu dut. Azken aldin, e, BTSen jarraitzaile izateko testu inguru honetan edo unibertsio hontan, behin baino behiotan ikusi den nere burua e, hemen Espainian kontzeptuarekin bat egiten. Bat egiten baino moduin konstiente batean noski. Nahi gabe jute zaik burua pozizio oitara eta konturatzen daizen momentuan bertan konstienteki mozzen deten pentsamendu bat da, ze nik razionalki eta logikoki eta urtetan zehar hausun hartutako oinarri bezala oso argi daukat neretzako hemen ez dala Espainian. Eta oso argi edukita ere, esan bezala batzutan, modu inkonsciente batean, pentsamendu hoietara joten zait gogoa, eta buruarekin modu konsciente batean ez baldin badet frenatzen, espazioa uzten diez pentsamendu hoiei. Kaso batzutan, nahiko erraiz justifikatzen dian dere buruari hemen Espainian ideianen erabilera. Kontzertuekin adibidez, ba, askotan esango non, e, biti esek ez du inoiz hemen kontzertu bat eman, edo Barcelonara etorri behar zuten kantzelatu zen zenturrtan edo EA talde bezala gueltatzen direnean etortzen diren kontzertu bat ematera, kasu honetan ere, esan bezala nahiko justifikatu dezaket hemen horren erabilera ze espazio geografiko bati guru sari naiz ez hurbiltasun bat adierazteko erabiltzen duten zerbait da. Hemen izan daiteke Madrid, izan daiteke Barcelona, baina izan daiteke baita ere Paris, izan daiteke Londres, kasi-kasi Europara etortzen baldin badia, hemen bezala kontsideratu dezake. Zergatik esaten dut detordun, namjunen bisitak identitate krisi bat suposatu didala zentzu honetan. Namjun Batzelonan, Madri den eta Toledo nibilida, bueno, bilbon ere bai, baina hori bigarren identitate krisiarekin aipatuko dut. Leku hauetako oso oroitzapen politak jarri ditubeak eta bertako armi komunitatearen esperienzia eta emozioak oso gertu eta oso bizi sentitu ditun nik. Normala da, azken finen, hemen nago eta hemengo goe realitatearen ondorioz gertuago sentitzen ditun leku hauek Washington, Tokio edo Cairo baino. Eta namdunek harritako argazkioik ikusten nahi nitzala, edo jendeak konpartitutako esperientziak irakurtzen nahi nitzala, konturatzen hitzan nire burua komunitate horren baitan kokatzen nahi nitzala. Hemen Espainian edo Las Armis Españolas horrekin bate egiten nahi nitzala. Ta sirean esanetan bezala, nik asfalditik oso definituta daukat nerezako hemen horrek zerreza nahi dun eta zerrez, eta gai nahiz sentitzen deten hori identifikatu eta horren inguruan hausnartzeko. Baino hala izango ez balitz, ba oso mogu naturalean inguratu nauen hemen Espainian horrek, nere barruko espazioa oso irikita izango zuen. Eta, bueno, krisi editu diot, baino interesantea izaten nahi da prozesu guztia ulerengo pertsonan bizitzea. Ze izango nuke, nere inguruan geroz eta oikoagoa dan edo geroz eta zabanduago dagon, Asimilazio prozesu amable baten, adibide bat, zuzenean bizitzea izaten ari dala, nolabait esateko. Hemen badago beste elementu bat hizkuntzari lotutakoa, kasueltan ez dauka namdjunekin zer ikusirik, baina denboran koiziditu dunez, banikustet denak eragina izan dula. BTS-eko bestekide batek, e, bik edo kintekianek, Mexiko grabatu daan telebistako programa baten parte hartu du, eta ondorioz, azken aldi zabaltzen nahi dia, bere irudi batzuk, agertzen dana pixkat gaztelera zitze egiten. ETA BIEN ZARZA PIKANTE ETA BIEN KON ZARZA PIKANTE ETA BIEN KON ZARZA PIKANTE Normalen, norbaitek aztel erazitze egiten duenen, nik ez dut gertutasun sentsazio berezirik izaten. Izatekotan, geio izaten da, zerbaiten gandik, banatzen nauen zerbait, elkartzen nauena baino, eguneroko testu inguruan. Baino kasu honetan, e, gustatzen zaiten pertsona batek eta normalean oso urrutikoa sentitzen duten komunikazio kode bat erabiltzen duen pertsonak, De repente, gertuagokoa zaidan kode bat erabiltzen duenean, ba gertutasun sentsazio bat sortzen zait, eta identifikazio bat gertatzen da hor. Objektiboki burugarekin pentsatuta etzait gustatzen gazteleraren bidez lortutako gertutasun hori, baino gertatu, gertatu da. Eta hizkuntzaren kontu honeke denboran koinciditu duenez, namjunen beste gauza guzti honekin Ba, eragina izan du identitate krisiaren kontu guztiontan. Alare, berriz esango dut. Hau ez da, hausnarketa, superserio eta sakon bat. Azken egunetan, barruan mugitu zaidan guzti hori, edo barruan sentitu duteen hori pentsamendu moduan formulatu nahian nabil. Besteiket. Eta hau goratuta, bigarren krisira, pasako naiz. Bigarren krisia fan izatearekin lotuta dago. Eta fan erabiliko dut eta ez, armi, Orokorrean hitz egin nahi dutelako, zerbaiten fan izateari buruz hitz nahi det. Ez da Armiri buruzko zerbait espezifikoa. Ni ez naiz zerbaiten fan izan, BTSen en fan naizen moduan. Lehenengo handia da musika talde batekiko eta ezagutzen ez ditudian zazpi pertsonekiko alako koneksio maila sentitzen detena eta zerbaitekiko zaletasuna hain modu aktiboan bizidetena. Esperientzia oso berria da eta nire barruan ere oso errotuta dauden aurreiritzi eta ustei pixkanaka aurre egiten ari naiz. Esango nuke oso pertsona logikoa naizela, hau da asko funtzionatzen du buruarekin, Edo zein gauzari arrazoia bilatua izaten diot, ulertu egin behar izaten dut, Bestela ez zit ondoen kajatzen. Ordo sentitzen duten zerbaiti ez baldinmandiot arrazoi logiko bat aurkitzen korto zirkuito moduko bat gertatzen da. Gutxi gora bera esateko. Eta piti esekin gertatzen na zaitena da, Sentitzen dituten gauza asko nire eskema logikoetatik kanpo gelditzendiela. Eta esan bezala, hau prozesu bat izaten aidanez, ba pizkanaka hain naiz onartzen nere buruari sentitzen deten guzti hori sentitzea eta sentitzen duten horrekin disfrutatzea. Pizkanakan nere buruari ulertarazten aini ez, zerbaitekin hainbeste disfrutatzen baldin badet, positiboa dela. Naiz eta arrazoiak ez oso ondo ulertu. Baina badaude oraindik an gauza batzuk korto zirkuito handiegia eragiten diatena eta lantzen ari naizen fan identitate hortan komplikazioak edo krisia eragiten diatena. Eta hemen dator Namjunen bisitaren zatia. Namjunek Instagramen publikatu zitunen Bilboko ardazkik nire bihot taupadak askartu egintzian eta eskuk dardarka jarren zitzaizkiten kaptura egin eta lagundekin konpartitzenun bitarten. Eta kafetegi baten neolako banere nere gorputz adierazpena bastante kontrolatu non, baino barrutikan oso alderatuta neon, hemen ikusi daiteken bezala. Xoka, urduritasuna, poza, ilusioa Intentsitate maila izugarriarekin. nere buruaren logika eskakizunarekin kortozirkuito oso handia egiteko intentsitate mailarekin. Ez neukan eta ez daukat ez edo alterazio maila horretarako azalpen logikorik. horik. eztiot ez ikusten. Bai, ilusioa egin alditen Amjun Bilbon egon izanak eta ilusio horretarako arrazoiak topatu ditzake, ba, pentsatzean Amjunek Euskal Herria zagutu dula, Euskararen berri izan dezakeela, Baino nere alterazio mailan nere xoka urduritasuna ez zetorren pentsamendu logiko horretatik. Ulertzen, hau da, nere guduarekin zintzua izan da, sentitudeten horrek ez ziti nola inkajatzen buruko logikarekin eta horregatik kasu honetan kortozirkuitoa ondia izan da. Eta hori, ba, fan moduan nere ikitzen harina izen identitate berri hontan ba, krisi bat izan da, asko kostatzen zait nere burua modu horretan eroso identifikatzea. Mesedez, ez dezala inorreka gulertu fan izatearen aurkako zerroi bezala. Guztiz kontrakoa, fan identitatea u modu osasuntxu batean bizitzeko modua topatu nahian nabil neretzako erosoa izango den modu bat. Eta ez da bat ere prozesu errexa. Ba, hausia izan da, hontan komentatu nahi nuna, egiasan ez da errexa izan sentimendu zurrunbilo guzti honi, forma nolabait koherentea ematea, baina bueno, neri behintza, atarik interesantea egintzait. Niretzako baliagarria izan da, espero deete de kontatu nahi nuna modu ulergarri batean kontatu izana, eta, ba hori, zuek ere ulertzea zer danbarruan dabilkidan hau eta zehintzuk izandian dian ere pentsamenduak. Eta nire pentsamendu hausunarketa hauei buruz norbaitek zerbait esan nahi balik badu, ba, komentarioen espazioa hor txera aukazue irekita. E, eskatuko ni beti bezala errespetuz egitea komentarioan, gaina kasu hontan banaiko goza pertsonale buruz hitz egite ba errespetua eskertuko nuke eta hau xe da dena gorkoz eskerrik asko bideoa ikusteagatik eta horrengora arte Aio! Eta badau, beste gantzematere kontatu nahiretena honekin lotura daukana, baino bideoaren gidoian ez dira oso osondoen kajatzen kreditu ondorengo goztena bezala kontatuko bet. Nam Indigo Albumaren promozio bezala, bideo bat grabatuzun New Yorkeko Diabikon Museon. Besteak beste, nambatxu abestia abestuzun, Richard Serra artistaren obran zehar paseatzen zuen bitarten. Eta niko ikusi nunen, gugen jein museoaz guatu nitzan, ze Richard Serrak badauka bertan esposizio finko bat. Eta pentsatu nun, joba, bin uora egun behar dut, gugei zen mea egun behar dut, eta abesti hauen zun behar dut, Richard Serraren obran zehar paseatzen duten bitarten, imaginatuz edozen izkinetan namdjun agertu daitekela. Eta, egin dun eta ordun ezan namdjun agertu, baino bila bete beranduago bertan egonda. Bila bete terdiko diferentzia. Egia esan, igual hula hobetu, eh? Ze benetan, paseatzen ari nintzen bitartean, izkina batean, Namjun angerri sambalitz nikuste patatuz batek emango zitela. Ba bueno, asko disfrutatu no museora egindako bisitaz, eta espero dut beak ere ondo pasa izana. Barkatu baino Espainara etorri esan duzu. Barkatu baino Espainara etorri esan duzu. Barkatu baino Espainara etorri esan duzu.